وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ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 بين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين